ඔබ දන්නවාද අප පානය කරන චල වේදුරුක ජලය අපගේ සූර්යාටත් වඩා පැන්නේ විය හැකි බව 2014 වසරේ සිදු කළ පර්යේෂණකින් සොයාගෙන තිබෙන ආකාරයට පෘථිවිය මත ජලයේ 130ත් 57 ප්‍රමාණය වසර බිලියන 4.5කට වඩා පැරණි. එනම් මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ උපතටත් වඩා ඈතට දිවෙනවා. පෘථිවිය මතට ජලයේ ප්‍රමිතී ආකාරය තවමත් ඊවාදිතයි. අදවන විට විද්‍යාඥයන් පිළිකරන්න ප්‍රධාන මතයන් දෙකක් පවතින අතර ඉන් එකක් වන්නේ ජලයේ උපත සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පිටත ප්‍රතිශීලී එනම් අභ්‍යවකාශයේ සිට පැමිණ කඩ වටිනා උල්කාමගින් සූර්යාටත් වඩා පැන්නේ ජලය ඊට ලැබී තිබෙනවා. අනෙක් අනුව ජලය පෘථිවියේ සම්භවයේ සිටම තුළ පවතිනවා. කාලානුරූපීව ගිනි කඳු පිපිරීම් වැනි ක්‍රම මගින් එම ජලය පෘථිවියේ මතුපිටට පැමිණි ඉන් පෙනෙනවා. ඒ අනුව පෘථිවියේ ජලයේ සම්භවය මෙම මතවාද දෙකෙහිම එකතුවක් බවයි පෙනෙන්නේ. එසේනම්